Välkommen! I den här filmen så kommer vi att prata om hur man bygger upp meningar och vad man kan tänka på kring språket när man skriver professionsvetenskapliga artiklar. Jag heter Gunnar Höst. Och jag heter Karin Stolpe. I tidigare filmen så har vi pratat om hur texten som helhet kan byggas upp. och Nu tänkte vi prata lite mer om hur varje stycke byggs upp. Det är viktigt att varje stycke har ett budskap och att det bara är ett budskap. Så det är viktigt att undvika att ha flera olika budskap i ett och samma stycke. Det här budskapet kan man formulera som en kärnmening som uttrycker vad budskapet i stycket är och den kan gärna komma tidigt i stycket, kanske som första mening eller som andra. Inom varje stycke så binder man ihop olika eh, meningar för att skapa en röd tråd. Man använder sig av så kallade sammanbindningsord. Och vi ska nu prata om fyra olika sammanbindningsord. De kausala sammanbindningsorden, alltså någots orsak, det kan vara därför, det leder till eller därav. De temporala sammanbindningsorden har att göra med tiden och det kan vara till exempel sedan, därefter eller innan. Sen har vi sammanbindningsord som pratar om motsatser, de adversativa sammanbindningsorden. Däremot istället är exempel på sådana ord. Ett annat sätt att binda ihop meningar är att använda ord som lägger sak på sak, så kallade additiva sammanbindningsord. Det kan till exempel vara dessutom, även och liknande. Vi ska nu visa ett exempel på eh, kärnmeningens placering. Eh, framför oss nu så har vi två versioner av samma text där kärnmeningen har fått byta plats. Så I det första exemplet, i den första versionen, det som syns till vänster i bild, så syns kärnmeningen fetmarkerad. Och det är alltså huvudbudskapet i just det här stycket som sammanfattar resultaten i den här studien. Och I den andra versionen, alltså den som ligger till höger i bild, så har eh, den här kärnmeningen fått byta plats och ligger högst upp i det här stycket. Det gör att man direkt vet vad budskapet i det här stycket faktiskt är. Istället för att man behöver komma eh, få en massa bakgrund till att börja med och att det dröjer lång tid innan man vet vad den faktiska poängen är så kan man direkt komma in och veta Just det, men det är det här som är budskapet. Och här är ett annat exempel på hur viktigt det är med kärnmeningen och var den är placerad. Det här är också två versioner av samma text. I den vänstra versionen så börjar den ganska detaljerat direkt. Och den har inte någon, något tydligt formulerat huvudbudskap. I den höga versionen så inleds texten istället med ett exempel och sen kommer en konkret formulerad eh, kärnmening som förklarar vad stycket handlar om och sen så kommer de lite mer detaljerade beskrivningarna och bakgrunden efter det. När det gäller ännu mer konkret kring att skapa läsbarhet i en professionsvetenskaplig artikel så kan man arbeta med två stycken parametrar och det ena är ordvalet och det andra är meningslängden. Vi brukar prata om att man i en professionsvetenskaplig artikel ska arbeta framförallt med korta meningar. Långa meningar kan många gånger delas upp i två eller flera kortare meningar för att göra texten mer lättläst och mer lättillgänglig. Och i det här så ingår också att undvika en komplex meningsbyggnad. Att försöka att inte använda sig av inskjutna bisatser utan återigen dela upp meningar i flera meningar. Och jobba med de här sammanbindningsorden istället. Och sen så ska man också då välja eh, företrädelsevis kortare ord. Det gör också att texten blir mer lättläst mer lättillgänglig. Eh, och här kan man till exempel jobba med att eh, hitta synonymer som säger samma sak men som eh, ändå kanske är ett kortare ord. Exempel på det här kan vara byta ut ordet berätta som är ett relativt långt ord mot säga som är ett kortare ord. Eh, Genomföra skulle kanske kunna bytas ut mot göra. På det sättet så bygger man upp eh, eh, texten med lite kortare ord och därmed så blir den mer lättläst. Ett redskap som man kan använda för att eh, få en uppfattning om hur läsbar text man har skrivit är något som kallas för LIX. Eh, det står för Läsbarhetsindex och är ett index som tar hänsyn till längden på meningarna och eh, längden på orden i texten. Eh, det finns en hemsida som heter lix.se där man kan klippa in sin text och så räknar den här sidan ut, läsbarhetsindexet. Och det är då en uppfattning om ifall ens text kan betraktas som lättläst eller lite svårare eller kanske till och med väldigt svår. När man fått det här måttet på sin text så kan man sedan använda det när man arbetar med texten genom att medvetet försöka hitta långa meningar och platser där man har väldigt långa ord eh, och försöka göra, kort göra kortare meningar och använda kortare ord för att sen få det här indexet att bli lite mindre nästa gång man provar. Så det är ett väldigt användbart redskap. Ett annat sätt för att eh, göra texten mer lättillgänglig och mer lättläst är att eh, försöka undvika passiv form. Eh, Passiv form handlar alltså om att det inte finns någon synlig aktör i en mening. Eh, och det blir också ibland ett problem eh, för att om det inte finns någon aktör så blir det också otydligt vem det är som faktiskt gör något specifikt i en, i en mening. Eh, det skapar också ett mindre direkt tilltal till eh, läsaren och därmed så uppstår också en distans mellan författaren och läsaren. Vi ska nu visa ett exempel på eh, hur en passiv sats skulle kunna skrivas om till en mer aktiv sats. Eh, I det första exemplet så eh, skrivs meningen i passiv form. Under tiden träningslägret pågår används uteslutande informella bedömningar. I den meningen blir det ganska otydligt vem det är som gör de här bedömningarna eh, och vad som egentligen görs i den här meningen. I, den, I det andra exemplet så har vi skrivit om den här meningen till en aktiv form. Eh, lärarna gjorde enbart informella bedömningar under träningslägret. Det gör att texten blir mer lättläst och det blir också tydligare vem det är som faktiskt gör vad. En annan sak som är bra att vara uppmärksam på är eh, om man tenderar att göra om eh, verb till substantiv, det kallas för nominalisering eh, och eh, gör att meningarna blir längre och kan uppfattas som lite krångligare så det blir lite svårare att läsa. Eh, så om det är möjligt så är det bra att försöka undvika det. Eh, för, och för att illustrera det här så har vi ett Exempel här. I det övre exemplet eh, så handlar det om att forskarna gjorde en inspelning av lektionen. Det skulle lika gärna kunna uttryckas som att forskarna spelade in lektionen. Det är samma innehåll men det blir en smidigare mening. Eh, och i, I det undre exemplet så på, samma, på liknande sätt så blir vi bedriver forskning mer krångligt och uppstiltat medan vi forskar blir väldigt rakt och smidigt. Ett annat karaktärsdrag för den professionsvetenskapliga artikeln är att vi använder ett professionsvetenskapligt språk. Och I det här så handlar det ju om att eh, använda termer och begrepp som är viktiga och centrala för professionen. Eh, och För att göra det så ska man ju också undvika då termer som kanske främst berör forskning. En annan viktig sak att göra är att försöka hitta svenska begrepp och termer snarare än att använda sig av de engelska begreppen. Men här vill vi också tipsa om att inte hitta på sina egna översättningar på begrepp utan ofta finns det eh, svenska översättningar på engelska begrepp i andra i annan litteratur. Det är också viktigt att försöka använda korrekt terminologi i förhållande till, till målgruppen som, som man skriver för. Eh, och det är för att inte exkludera läsare och för att eh, få en hög legitimitet. Det kan till exempel handla om att eh, skriva barn om man skriver om förskolan eller elever om man skriver om grundskolan. Och på liknande sätt så är det bra att vara specifik med till exempel läroplaner så istället för att skriva bara läroplanen så kanske man kan skriva grundskolans läroplan. Vi ska nu visa ett exempel på vad språket faktiskt gör för en texts läs läsbarhet. Och på samma sätt eh, som i ett tidigare exempel så har vi här lyft fram eh, två stycken versioner. Och det här är precis samma utsnitt som vi såg tidigare i den här filmen. Eh, I den första versionen så finns det en fetmarkering på det konkreta och kända till det abstrakta. Här blir det ganska eh, otydligt vad det är som faktiskt avses. Eh, medan i det andra exemplet när vi har en omskrivning så används istället från det vardagliga till det ämnesspecifika. Här blir det mer konkret vad det är som faktiskt avses. Och sen används begreppen konkret och abstrakt eh, senare, längre ner i samma stycke. Så orden används ändå, men här får man också kopplingen tydligt till vad det är som menas med abstrakt och konkret i just det här sammanhanget.